Idag så har jag ställt in Estrid Sikvast, dotter, på plats i Täby bibliotek. Hon har varit på The Viking Museum i Stockholm. För att i samband med att biblioteket byggdes om så var vi tyvärr tvungna att ta bort montern med Estrid. Estrid, det var Jala Bankes farmor. Och eh, reste flera runstenar, ovanligt för en kvinna. Eh, därför kan man ju sluta se till att hon var inflytelserik och hade mycket makt för sin tid. Hon är faktiskt den äldsta kvinna som man kan namnge. Så det är ju ganska naturligt att hon står här förstås. Hon är en Täbybo fast eh, tusen år gammal. Hon har äntligen kommit tillbaka till Täby igen.